السلام عليكم احمد الله وبركاته اليوم ان شاء الله ساقدم لك طريقه التسجيل في موقع ايتورو موقع من اهم المواقع التي يعني اشتهرت في الاونه الاخيره بانباب هنا على الانترنت وكذلك في المجال في مجال الفوركس للتسجيل في آه الموقع ستجد رابط اسفل الفيديو سيحولك مباشره الى هذا الموقع يعني اذا ذهبت يعني الى جوجل وكتبت يعني دوت <تصفيق> دبليو يعني لن يتم حصولك على البونص يعني إذا ضغطت على الرابط اسفل الفيديو ستحصل على بونص 100 دولار مجانا وسأريك كيفية الحصول عليها بعد يعني في الفيديو القادم ان شاء الله في هذا الدرس يعني سأقدم لك طريقة التسجيل طريقة التسجيل سهلة جدا يعني اول شيء سترى هنا ان يعني الموضوع لك هنا ان تسجل من خلال الفيسبوك لا انصح بهاته الطريقة فهذه الطريقة اذا استخدمتها يعني س... ستكون هناك مشاكل يعني بالنسبه لك اذا اذا تم حظر حسابك في الفيسبوك يعني ستجد ان حسابك في ايتو كذلك هو مهدد بالخطر لذلك لا أخذ التزيل عبر الفيسبوك حتى تتجنب يعني بعض المشاكل التي قد تقع من يعني نخليك من, من هذا من هذا الاداه من هنا كما السيد هنا سؤلك يعني عبر الاسم الخاص بك وعبر الايميل الأعباء الإمالي الخاص بك هنا تضغط على تدخل الاسم الأول وسأدخل مثلا على سبيل المثال سأدخل أن هذا يعني ممكن أن يكون هذا الشكل هنا إذا دهلك يعني هات دينات الخنية دهت بالأخضر فاعلم أن الاسم الموجود هنا متاح أي أنك, إيه أنك تستطيع أن, أن تقوم باستخدام هذا الاسم أما إذا وجدت باللون الأحمر فاعلم أن الاسم هنا يعني يجب ان تضيف له ارقام او حذف اخر حتى يعني لا يكون مستخدم من قبل شخص اخر و هنا تضغط على الباسورد الخاص بك على سبيل انا سأودع مثلا هذا الباسورد سأضع هنا بلدك يعني هنا على سبيل المثال أنا من المغرب سأختامها و سأضع هنا مئة المتنعة يعني ستكون مكسوب لك هنا و ستضع ستة يعني لن تضع ستة بل فقط ستة ثم بعد ذلك هنا أوكي. يعني هنا تقبل على القوانين التي يعني تضع موقع الذي يضع موقع الطوات وافق عليها اذا كنت قائعة القوانين يعني يجب ان تدخل هنا حتى لا تقع في مشاكل يعني مع موقع هنا تضع التسجيل. اوكي بعد ان تقوم بالتسجيل ستظهر لك لوحة على هذا الشكل هذه تسمى هي لوحة التحكم الخاصة بك كل ما عليك هو ان تضغط على بروفايل كومبليت و إن أسدد هنا إلى فهمي. سأضغط على أوكي. هنا حتى, حتى النافذة تضغط على وتختار هنا معلوماتك الأساسية هنا معلومات اسمك واسم العائلة وهنا الجنس وهنا الاختيار يعني وهنا ال... البلد الخاص بك يعني بعد انتهاء من هذه المعلومات تضغط على تابع من هنا تتابع يعني تتابع عن معلومات شخصيه وسيظهر لك يعني معلوماتك يعني سهله سهله معلومات خاصه بك معلومات شخصية يجب ان تقوم بادخالها حتى يعني سيطلب منك صوره لحسابك يعني صوره خاصه صوره خاصه بك تقوم بوضعها حتى تظهر لك هنا في هذا المكان بعد ذلك ستنتظر حتى يتم قبول حسابك طريقة التسجيل سهلة جدا يعني لن تحتاج منك وقت طويل إذا كنت لا تعرف شيء في الفوريكس ليس مطلوب منك يعني أن تكون محترف في الفوريكس محترف في تداول العملات كل شيء يعني في الفيديوهات القادمة كل شيء سنتعلمه في الفيديوهات القادمة لذلك تابعنا على قناتنا على اليوتيوب وكذلك اشترك يعني في القناة وعمل لايك لهذا الفيديو إذا أعجبك كان معكم خالد السمو والسلام